لكل استاد بيقريق عكس في المقعد الاخير ناس وصلت المريخ وانت وصلت القاع البير ناس دفن بشلابيخ ناس دفن بالتحذير كم من حصة فوتنك نفسه باش اللي صار معاش يصير دير كان فراسك حاجه ديره وحطها لعبة مع الفروخ الله لا صارت تفوت حدها فتوه كبيره عليك وتبي حدي قدها مبروك ربحت العصبه والعصبه اللي ربحها يشدها وتمدها تصير زي ما قبل هالبصيره جاي تبي تفوتها علي فما وهي طايره عيل فرحان بمكسبه وما من غير ما تفهم حاجه اللي نبين نكون مدايره وسايره باش نشوف افكاره وين بتوصله احنا اللي قلنا الريل والريل في الصحه صعب تحصله خاف عليها بروحه خلي نروح بيه ونوصله يلقي في التحيه كف الاستاذ يخش لي فصله والفصله المفصله يطرح بيه ويلبسه مره جيش فردك الرجف طلعت لمحبسه شامخ بلو سخ تحسه مايا لك مسبسه لبروجك لا مطرحش اسمع يا سطور تلبسه ونجبسه بالتكنيك راي ما تتمنيك فلوات لاينات تنقال تحشمك وتعريك مش بجميل لكن ما تنساش وتذكر شريك واحنا اللي وقفنا معاك وقت كلها نزلت فيك ومخليك بعيد عليك مش مدورك جوا راي يالام كون الفول يزيد ينورك في الواقع شي تاني بالوهم النت مزورك قلت مش حد تفوت فات الفوت و صورك حولك من التريس لي قالو شن يبو تدوي على نطبو مش انتو اللي كنتو طبو في العكسات تسبو في الواقع في تاتسبوا عيل شم الشهر شوية وشكله انساه ماضيه يا حسسني انه معبو يحب يصاصر وين ما يجي نافخ راحوك في اللايفات قلت نفش في اللي فيه قاعد في الكفاح في الحي راكك زاد ما عندك شي وترحم على اللي مات ما دامك قاعد فاحي حي شي شي شيك شي ارجلك كانت بطله وهدون غزات ما نبيش تراك نحطله وهادي قرصه باش تمشي ماشية معدلة خطرك تسيب حتسيب را مش معطله وبطلة سم اللي خلاك حلها عالسلة هو كتب ناش انت انتبيني نديرله ما قطعش شهرين قريب قلاوي سبعة فشلة قدر اللي تويتي يتحول غودسيلا نلعب عالمعنى كان انت تلعب عالقافية التاريخ ما يرحمش حتى كان عندك جغرافيا قلت بنصف النية طلعت انا اللي نيتي صافية باش ولد الماما يعيش لي دار زعيم المافيا الراب ثقافة مش ردافة ودبا اهون من عدرة وهذه خرطة تقيم لا خايف وفي عيون الغدرا هل بالك ما تحتاج حتى مو صدرة ما تدويليش على كل حد تركنيّن يحسب روحه حرقة طمعوا فيه بجنبي مع الموجة اللي درقة مطيّح كدرك للي سربي عارفك قاعد تحشي فيه لك, لك زي الكلب العربي والبحر اللي تعوم فيه مكيلة بالدور العربي فلان قال لي فلان إن فلان عند المادة وفلان خيرة قلت نحساب راجل توا خاطة والمروكي عاش راجل كانك أنت ليبي وعاطة العيب مش في الأصل في دماغك ليلاطة حاطة بالراب مريض ونصطاد في اللي يصير ما زيّك حد لنا نزلّ عليك جديد وما تطرحش ومش قصة تمجيد وعيون الليل مش حتشوف كم بيصير But I'm not مازال بنقول عندي هلبا حاجات بنصبها عطينا الربان يمشوها مع الناس تجدها حسب روحك مثيل انا المسيس تبيني نزبها دودك دود فروخ وانت دود الفروخ تحبها جاري على دور لي زيك فوق راس قلبتها وان شاء الله قفها معاني عليك ضربتها ما ننساش في العجرة لكن انت خوف حسبتها برابك ما توزنش سطر من الدول اللي كتبتها بس سطر تقيس ما قيس تقيس طول وكان تحسبها براب حتى ليزا بدت تقول وقول جنب تقول خود العقل تحير حبل الكذب قصير اللي ما يتقارن يتغير والغالي اللي مشى بعد ما مشي طلع ما يزواش مهما ما تشريهاش يحركها لمبة الحاج زيك زي الناس اللي يشوفوا في العار انجاز غيرك خاشه بعضها يوم قبلي فيت مع عجاج افتحها دماغك شوف شنطتها تيام كان فاضي ودوه دربه هلبه الغلبه علي في الانفرادي منقولش انك دي منقول يا ريتني جات كانك بتعيش التوك بتسمع الانفرادي نادي وقاعد غادي نوضح لك في النعته فلك موضوعك وتحسب روحك رجعتا هي هيك هي بالجو اللي سمعته من دماغي وزعته فوق تدق تدق سمعته مرة نخسر مرة نربح ما ننساش اللي خسرته زي العين اللي كسرت تبي اللي كسرته وفي جديد اش تكتك كانت دماغك خدرتها وما عندها قدر وكدرتها ومن رأس الموضوع فشرته وترته وفكرته وخليتها حالتها في حاله وهذا دس بدلاله ندور فيه كان فاله ورى مغسالة غساله فوت الراب خليه في حاله خوي موضوعك زي العيل اللي على عالقين في شلاله والحسبه غلط مره خود لك اله حاسبه عكس واحسبها شوف تسب خاسره وشوف لي كاسبه تسب اللي ناشب يطلعك انت اللي مناشبه متضايق ان نخرط حسسني بالناسبه با ما خسرتش لي كاسبة قد ما الوقت فات ما كسبتش لي خاسره فيها وما لي مات مش شاوري البفتات والبويات عدقتي راقصه شكل الحبه فاقصه والله ليطه وناقصه طينا ما عندك ما تقول لكن عندك ما تورينا عنين نعطيك الوسط يحط في دارك يقعد زينا بيوت بح ما تدير شيء زي الكلب الزينه عادي كانك نسينا وبدينا بدنا بدنا قولي كفي خلصه مش حيكون فلوس لنا ليبيا نصها مفلسه حيكون قرصه تود اللي هلبك لاب تقعد مخنسه وديب ما بقانون قانون عين مسكره وعينها مفنصه والنماذج كاتره كلها تبقى خاتره لعفنك فن كرهت الراب وعشقت السم وفلاتره تلقى الفيك متناتره في كل مكان متلوحه والريل لما يقول تلقى هالبمسيس مروحه لي ما جاكش لوحه واطرح بالمقايله نفس الخريطه والسليطه عليكم مايله كان يبيني نكون جايله عالفيك قلبنا الطاوله حتى دوت المفرخ عالميديا الدولة كلهم يحسبوا الجانستا لازم تكمي و الدوخ فاهمينها صح كتوب صانعين صاروخ مش فخرا نتوهم ولا نعيش دور الشموخ مش فخرا نقول راب فوق ستاجلي لتحت فروخ مشهور شي وكلم فشور جوكم مشورنا الوقت اللي خلاك تجينا وتقفقف في حضورنا نفس الوقت اللي خلاك تبدا تلكلك في دهورنا فتحتك تلقانا فطيحتنا منبوكش تزورنا تزور <تصفيق> لان برادر كلها تخبط قدر الصحبه قدر الراب خيت الاولى قالت نقوله انكم انتو هم الراب لانك تسمع مني فايف زيدي احب فيك في الراس لان هذا راب صديق ما هو شراب ولا لانك عيل تقعد عيل والعيل ولا مشهور قول يا فسفشت تحس باش تلقح بعد شهور شوك الهندي قاعد خيرك قالك مد الدكتور نحي شيت وردة يا ورده تقرمش لصدور كانت فوت الرابر شلك خرمت لك لك صلي وصبح يحسب روح الدّنجر هو يخسر هو يربح ودريا ولا شامخ كل يوم عالبتشز زي صبح ندويلك تسمع فيا ولا في البيتش اللي تضبح اشمي منقوش ناقش غير كيف تبي نعتا تريح كل شي الطّاولة فوقش لنا مش لي التياح انت مش فاهم حافظ حاول تفن في المليح يا دريا عم في الشطكة بتوصل للقاعة تريح صرت شوي قاعدة في عيني كل ما نخش للحي مش قادرة عندي تراك ولا نقول قصة في فري وجارية تلعب تلعب بالدرية في الفري صدقني وراسي وخي راك ما عندك شي بتحاول تفهم تتعب عينك ما تشوف الا النور تقعد قالت فوق فصح المك تطلع يا عصفور ما لقيتش فكرة من الافكار اللي في راسي قاعدة تدور والعجلة فوق تولي فلقها راجي فهد دق النوم وانت تدربل بالصدفة دربلت عليك راك رقدت في سبع وضع البقري ماشي فيك كلهم صقورة وحتى كان صقر نشويك ما لك شدة لنا الثالثة التالتة بتنشربيه أنت اللي فعلين فيه والفعل قاعد مجهول وأنا أنا الفعل لكن غير ما تيجي تقول كان في الواقع فيه ماي ما تيجي قدامي تسقط طول وكان على رابع كيس على المايك وسمعنا هاي جنب تقول